Військові РФ заселяються в порожні будинки жителів тимчасово окупованого села Азовське Бордянського району, які виїхали з населеного пункту, сказав заступник голови Бордянської районної ради Віктор Дудукалов. Знями була інформація про те, що до Бердянська заїхало кілька сотень представників кавказських національностей – це чеченці і дагестанці які безпосередньо представляють в окупаційних військах Росгвардію. Вони заїхали вже не такою, як раніше там організованою цією компанією, яка селилася десь з військовою логістикою, а вони почали саме віджимати помешкання, віджимати оселі від місцевих. Це село Азовське переважно, воно входить. Адміністративно входить в межі міста Бердянська, і це найближчий населений пункт до кільця, розгоротного кільця, який знаходиться на трасі, яка сполучує Медлітополь і Маріуполь. Розміщуються в житті, тому що вони бояться мешкати десь окремо або в палатках, або в казармах. Бо може по них прилетіти, вони бояться загинути, тому прикриваються місцевим населенням і селяться саме от в домівках звичайних простих людей.